Hvordan legger du egentlig ut en video på YouTube? Det skal vi se nærmere på i denne videoen. Aller først så trenger du å gå til youtube.com og så trenger du å opprette en konto hvis du ikke har det fra før. Vi går på Logg på oppe i høyre hjørne. Da kan du se om du har noen Google-kontoer eller hotmail-kontoer du kan logge på fra før. Hvis du ikke har det så velger du Bruk en annen konto. Det kan gå hende det ser litt annerledes ut, ut hos deg enn hos meg. Nå trykker jeg på opprett konto og så velger jeg om det skal være for meg selv, for barnet mitt eller administrere bedriften min. Nå velger jeg for meg selv. Og da må jeg fylle inn en del informasjon for å få opprettet en konto. Nå er jeg logget inn på min YouTube-kanal og nå skal jeg laste opp en video. Da går jeg opp i høyre hjørne, trykker på denne plussen her opprett. Så velger jeg last opp en video. Trykker på den. Nå kunne jeg dratt en fil in eller jeg går her og trykker på velg filer. Och så bla jeg fram til den videon som jeg ønsker å ut på YouTube, som da er en videofil. Trykker på den og velger åpne. Nå tar det litt tid, for nå skal videon lastes opp og rendres. I tiden kan vi fylle ut informasjon om det som skal stå om denne video. Så jeg skriver in en titel, jeg går nedover her, og så sier jeg nei, den er ikke lagret for barn. Det er veldig lurt å gjøre hvis du skal kunne ge kommentarer på og så videre. Dette er litt motsatt av hva du skulle tenke, så jeg velger alltid å si den ikke er lagret for barn. For hvis du lager den for barn, så er det mye begrensninger på det. Så går jeg videre nå til näste. Här kan man legge på slutskjermer, undertekster og overleggeskort og så videre. Det velger jeg ikke gjøre i denne omgang og går rett videre til näste. Nå sjekker den opphavsrett, och det tar litt tid, men den trykker jeg også bare näste på. Och nå er det store spørsmålet. Hvem ønsker du å publisere dine filmer for? Här har du tre muligheter. Det første er privat. Det er bare du som får tilgang til dette her. Hvis du velger på plus del privat så kan du legge enkelt individer som må logge in for å få tilgang til videoen din. Da er de veldig siktere men det er litt vanskelig å komme og få brukt dette. Så ved et valg som heter ikke oppført som jeg vet veldig mange innenfor skoleverket bruker. Da kan du dele en lenke med elevene dine og de vil kunne se videon. Men ingen tjenester som Google eller andre vil kunne søke sig fram til videoen din, for den er på en måte hemlig eller ikke oppført som tjenesten heter. Vær klar over at det likevel kan være sånn at hvis du publiserer ut for dine elevestudenter og studentene videreformidler lenken til videon, så kan andre utenfor den Gruppen du har tänkt ska se det, faktiskt få se videon. Så är det den jag brukar all mest offentlig. Jag tänker sharing is caring, så varför inte vara lite mindre selvkritisk och dela med andra? Det hoppas jag fler gör. Jag har delt nästan 1000 videor på Youtube, uppfordrar er dig till att det samma. Nå trycker jag på publicera och videon vill være offentlig om litet. Nu publicerar jag. Det som skjer er at videon lastes opp, og som du ser nå, så behandles den. Og jeg spiller inn i veldig høy kvalitet på mine videoer, og det første er en så såkalt sd version som vil være tilgjengelig. Den er tilgjengelig med en gang, og så vil det gå noen timer, og så blir det høyere og høyere kvaliteter tilgjengelig. Først etter et halvt døgn er kanske 4K-versjonen av videon tilgjengelig for de som måtte se den. studenten trycker på video, så får det tildelt video i förhållande till kvalitet i förhållande den bondredden de har. Har du rast internet så får du de, de bästa versionen, har du dåligt internet så får du en version som du klarar att se på, men som kanske inte är av den bästa kvaliteten. Detta var en shoppinginföring i hur du får lagt ut en video på Youtube. När han får behandlat sig färdig så kan du trycka på selve videon. Du kan kopiera här eller så kan du gå ut på selve video når du er på selve videon så kan du også gå här på del, och så kan du kopiere delingslenken. Eller du kan gå på denne knappen som heter bygg inn, og så kan du ta med deg en såkalt iframe som du for exempel kan lime in i Canvas eller andre webpubliseringsverktøy.